السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتعرف إن شاء الله في هذا الفيديو القصير على المراحل اللي تمر فيها الشركات منذ تأسيسها أو حتى ما قبل التأسيس إلى أن تنزل إلى سوق الأسهم العامة وما بعد ذلك أيضا سنتعرف في كل مرحلة على المخاطر اللي متوقعة على الشركة وايضا قيمة الشركة كيف تكون في كل مرحلة وكيف تزداد عبر المراحل وايضا المنحنى الخاص بالمبيعات على هذه الشركة من اللي ممكن يستفيد من هذا الفيديو هو المستثمر اللي يهدف للاستثمار في الشركات الناشئة أو حتى المتقدمة نوعا ما وأيضا أصحاب الشركات فأصحاب الشركات يستطيعون أن يفهموا هم أو يحددوا هم في أي مرحلة بالضبط ومين هم المستثمرين المستهدفين اللي ممكن يمولوا مشاريعهم أو شركاتهم من خلالهم بسم الله نبدا هذا هو المنحنى الخاص بالشركات هذا المنحنى الخاص بالشركات فالشركات تبدا من هذه المنطقه الشركات تبدا من هنا وتمشي عبر المراحل عبر الزمن إلى أن تصل إلى ما يسمى IBO أو سوق الأسهم العامة في هذه المرحلة اللي هي أول مرحلة من عمر الشركة تسمى بالسيد Stage أو مرحلة البدرة في هذه المرحلة عادة تكون الشركة هي ما زالت فكرة ممكن تكون عندها دراسة أيضا عندها خطة عمل بدأت الشركة على تطوير الخدمة اللي هتقدمها نفرض مثلا إنه سوق إلكتروني هذا السوق سووا له دراسة عرفوا السوق بالضبط حجم السوق حدد السوق المستهدف سووا خطة عمل وبدوا على تطوير البرامج اللازمة لتشغيل الموقع وصلحوا الموقع وصمموا الصفحات وما إلى ذلك فهذه كلها تكون في مرحلة السيد ستيج في مرحلة Seed Stage زي ما تشوف هنا المخاطف تكون عالية جدا في هذه المرحلة وأيضا قيمة الشركة تكون أقل ما يمكن هنا يعني لو فرضنا أنه قيمة الشركة الآن في هذه المرحلة هو مليون يعني وأنت استثمرت مثلا خمسمائة ألف الخمسمية الف هذه في هذه المرحله تعادل خمسين في الميه من الشركه لكن الشركه لما تنتقل من هذه المرحله الى مرحلة ثانية اللي هي مرحلة الايرلي ستيج اللي تكون فيها الشركة جاهزة للتسويق. طبعا الشركة لما تنتهي من تصميم الخدمة بشكل كامل يعني نرجع لمثالنا اللي هو الموقع الالكتروني يكون الموقع جاهز بس اللهم تبدا عملية التسويق والتوظيف وما الى ذلك هنا تنتقل الشركة في من مرحلة السيد ستيج الى مرحلة الايرل ستيج. في هذه المرحلة تكون الشركة عندها الخدمة جاهزة او مصممة جاهزة. عندها الموظفين وعندها السيولة اللازمة للتسويق. وبدات الان الشركة تحصل ارباح خفيفة. قد ما تكون غطت تكاليفها اللي صرفتها في الماضي لكن بدات بارباح بدأت تدخل في السوق المستهدف لها بشكل أكبر فهنا احتمال أن الشركة طبعا ترتفع قيمتها لأنه أصبح المنتج أو الخدمة القايمة على الشركة جاهزة ويستطيع المستثمر أنه يشوفها بعينه ويسوي لها تجربة ويقيس أيضا الفيدباك اللي يطلع من المبيعات هنا وهذا يعطي امان اكثر وينزل المخاطرة بدل ما هي كانت عالية تنزل هنا الى اقل بكثير من مرحلة السيد ستيج وهنا نفرض انه الشركة ترتفع قيمتها الى عشرة مليون. وهذا هو مجرد مثال وفي شركات كثير ارتفعت اكثر من عشرة مليون يعني اكثر من عشرة اضعاف قيمتها. ومن هنا تشوف أنه الخمسمية ألف اللي أنت دفعتها هنا في البداية اللي هي تعادل خمسين في المئة أصبح قيمتها خمسة مليون فأنت أصبحت الآن تمتلك خمسة مليون لو تقدر تبيعها إذا لقيت مستثمر ممكن أنك تبيعها فالشركة عادة لما غطي السوق المستهدف فلنفرض السوق آه تم تأسيسه على أنه آه يستهدف آه السوق السعودي مثلا ونفرض أن الشركة الآن آه بدأت أو توسعت إلى خارج السوق السعودي مثلا فتحت في أي دولة من الدول خارج السوق فهنا آه تكون دخلت الشركة إلى مرحلة النمو الجروث Growth Stage آه لأنها توسعت في أسواق ثانية أو أضافت منتجات عاده الشركات ترتفع قيمتها بشكل اكبر زي ما تشايف هذا المنحنى يمثل قيمه الشركه وقيمه الشركه ترتفع بشكل اكبر هنا ولنفرض انها وصلت الان الى ميه مليون هذه المية مليون انت تمتلك منها خمسين في المية اي الان حصتك اللي انت دفعتها في البداية اللي خمسمائة الف اصبح قيمتها خمسين مليون فشوف كم ضعف تضاعفت الشركة فهو لانه في مخاطرة عالية في البداية ففي ارادة عالية ايضا هذه معادلة في الاستثمار معروف انه هاي ريسك هاي ريتين يعني كلما زادت المخاطر كلما زادت الايرادات المتوقعة وهكذا تستمر حصتك الى الارتفاع ولما تنزل اي بي او عادة تقدر تبيعها لانه اس- اسهل بيعها من انها مطروحة كاسهم خاصة لسه طيب المبيعات هنا ايضا تستمر. تبدا من مرحله الايرلي ستيج يعني الشركه اللي تكون عندها مبيعات هذه تكون ايرلي ستيج البدايه ثم تنتقل الى جروث ستيج عندها يكون في نمو هنا لانه اس فتح اسواق جديده ولما تبدا المبيعات بالاستقرار سوف فيها نمو ثابت هذه عاده تكون هي مرحله الليتر ستيج هنا ثم لما تنزل الشركه لسوق تنزل تباع في السوق هنا تباع في السوق الأسهم العامة فأصبحت هنا في مرحلة الآي بي او طبعا بعد الآي بي او في شركات تدخل مرحلة التكلاين اللي هو الانحدار تبدأ انحدار مبيعاتها تنقص مبيعاتها تنقص مبيعاتها تبدأ خسائر عندها الى ان تغلق الشركة تكفل. فهذا تقريبا هو المراحل اللي تمر فيها الشركة طيب الان انت لو انت صاحب شركة لو انت صاحب الشركه هي في او في مرحله البذره مين المستثمرين اللي انت تبحث عنهم لادخالهم شركاء معك في الشركه من اجل تمويل مشروعك هناك ما يسمى بالسيد فند آه هذا صندوق خاص آه في مال يستهدف الاستثمار في هذه المشاريع اللي تكون المخاطر فيها عاليه وايضا الاغادات المتوقع منها بعد ما تفتفع يرتفع اسهمها تكون عاليه وهناك ايضا ما يسمى بالانجل انفستور او المستثمرين الملائكه هذين المستثمرين هم فعلا ملائكه لانهم يستثمروا في تقنيات جديده هذه التقنيات تطلع الى المجتمع وتساهم في الابتقاء به وتنميته وما الى ذلك ايضا الصاحب الفكرة أو صاحب الفكره وصاحب المشروع يستطيع ان يلجا الى العائله او الاصدقاء للحصول على التمويل اللازم للتاسيس في المرحله اللي بعدها اللي هي مرحله الام او مرحله البدايه هنا عاده اشهر ما اشهر المستثمرين في هذه المرحلة المسمى برأس المال الجريء او صناديق رأس المال الجريء او يسمونهم بالانجليزي فنشر كابيتال هم اشهر المستثمرين في هذه المرحلة يفترض انك تبحث عن شركات الفينشر كابيتال وتعرض مشروعك عليهم عشان يستثمروا فيه. ايضا سيد ستيج ايضا سيد فند ايضا يستثمروا في هذه المرحلة. وهناك مستثمرين يستثمروا او يستهدفوا الاستثمار في هذه المرحلة اللي هم مستثمرين اللي يحبوا المخاطر. يحب انهم يستثمروا في مخاطر عالية عشان يحصلوا على أرباح عالية لما ترتفع قيمة الشركة هذه المرحلة عادة هي أفضل مرحلة أو أكثر مرحلة يهتم فيها المستثمرين اللي يبحثوا عن مضاعفة أسعار السهم سعر سهم أو مضاعفة حصة الشركة أو قيمة الشركة عشان يجنوا من وراها أرباح ليش؟ لأن في هذه المرحلة عادة يكون الخدمة واضحة وصار في لأنه صار في مبيعات خفيفة في الشركة، وصار في عندك زبائن. هذه الزبائن تستطيع أنك أنت تأخذ آراءهم وتساهم في تحسين الخدمة، وتستطيع أنك أنت تتنبأ إنه هل الخدمة هذه أو اللي تقدمها الشركة ممكن تكمل وتنطلق. او توقف وهنا حدها ونهايتها ففي هذه المرحله يسهل على المستثمر اللي فاهم طبعا تقييم, تقييم الشركه هل هي بتمشي للمستقبل وبتكمل نمو ولا لا فهذه من افضل المراحل اللي ممكن المستثمرين يستثمروا فيها في الشركه آه ان مع انها ما زالت يعني المخاطره عاليه تعتبر يعني هذه المخاطره اللي هنا فيسك او هذه المرحله ما زال عالي آه في المرحله الثانيه هذه الجرو فيج اللي هي خلاص الشركه اصبحت قائمه ومعروفه واصبحت مغطية السوق حقها المستهدف وبدات تتوسع في اسواق جديده او في خدمات جديده فهنا ايضا ممكن تلجا الى اذا انت صاحب شركة وتبحث عن تمويل او عن مستثمرين تستطيع انك انت تلجأ لما يسمى بصناديق راس المال جريء اوفشار كابيتال وايضا صناديق الاسهم الخاصة يسموها برايفت ايكويتي فند ايضا هذه الصناديق حق الاسهم الخاصة تستثمر في المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة الليثوس ستيج واللي هي أيضا مربحة لكن أرباحها تقل عن أرباح اللي هنا ورأس مالها يكون أعلى لإنه هنا حجم الاستثمار يكون كبير فلما تشتري عشر في المية من هنا غير لما تشتري عشر في المية هنا غالبا المستثمرين لما يستثمروا إنه هذه أسهم خاصة عادة يصعب بيعها ما بين مرحلة ومرحلة ثانية انك تبيعها بالكامل وتطلع صعبة لانك انت عشان تبيعها تحتاج انك تسوي دراسات تقييمية للشركة وتبحث عن مستثمرين وتروح يعني فيه فيه تكاليف لبيعها فغالبا اغلبهم انتظروا لين تنزل الشركة لسوق الاسهم عشان يقدر يبيعها ب بأبيعية لأنه هنا في سوق أصبح وهذا السوق فيه العديد من المستثمرين يطرح الأسهم عليهم هم يشترونها ويبيعونها ويقدر يجني أرباح عالية فالفرق ما بين هذه النقطة وهذه النقطة هو اللي يحققه هو العائد اللي يحققه المستثمر اللي يستثمر في المراحل لوسيد ستاج بينما نحط لون ثاني عشان يكون اوضح بينما الفرق ما بين هذه النقطة وهذه النقطة هو اللي يحصل عليه اللي يستثمر في المراحل الستيج وايضا الفرق اللي ما بين النقطة هذه والنقطه هذه هو اللي يحصل عليه المستثمر اللي يستثمر في مراحل الجروث ستيج او مراحل النمو وتقل تقل العائدات كلما آآ آآ تقدمت في المراحل بينما تقل العائدات وايضا تزداد مبالغ الاستثمار فهنا ممكن في المرحله هذه استثمر ب الف لكن في المرحله هذه احتاج الى مبلغ اكبر عشان استثمر وفي المرحله اللي بعدها احتاج الى مبلغ اكبر واكبر والعائد اقل وكل مرحله اتقدم فيها ححتاج الى مرحله مبلغ اكبر وعائد اقل حاحصل على عائد اقل هذا باختصار هو المراحل اللي تمر فيها الشركات وكيف انت كمستثمر تستفيد من هذه المراحل تستثمر في الشركات فيها وايضا كيف انت كصاحب شركة تستهدف الناس اللي تستثمر معك في كل مرحلة شاكر ومقدر متابعتكم واي اسئلة او ممكن تراسلوني علي مايل او تكتب تعليقاتك على اليوتيوب ان شاء الله حرد عليك.